Це роботи архітектора з кам'янця Подільського Віктора Радюка. Автор полотен розповідає, усі вони написані олією. В основному представлені роботи – це з олійні роботи, живописні, це і власне, пейзажі, і безпосередньо архітектура, так би мовити, що близько для власне, архітектора, і квіти так само, натюрморти. Представлені роботи виконані в різних техніках, розповідає хмельницький архітектор Сергій Козак. Тут є і акварель, і живопис, і графіка. От, а тематика в більшості, в основному, присвячена звичайно архітектурі, тому, чим ми живемо, але є і пейзажі, є і натюрморти, є і натура. Враховуючи ту ситуацію, що зараз є в країні, теж свій якийсь вклад внести в справу перемоги над ворогом і матеріально підтримати Збройні сили, продавши свої роботи, які ми робили під час пленерів, взагалі творчих поїздок. 18 учасників акції надали для продажу 36 робіт. Переважно це Хмельницький Кам'янець-Подільський, каже голова правління Національної спілки архітекторів Хмельницької області Ірина Дунаєвська. Професія архітектора – така мирна професія, і фактично, чим ми можемо зараз країні допомогти – це тільки от зібрати кошти на Збройні сили України, на, на рахунок Збройних сил України. У нас є свій рахунок у спілці, і всі, всі бажаючі можуть придбати цю картину, яка сподобається, і переслати ці кошти до нас на рахунок, а ми вже згрупуємо як благодійний внесок на рахунок Збройних сил України. Придбати картину на благодійному акціоні можна до 1 серпня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.